Сергій приїхав із дружиною та трьома дітьми з Каховського району Херсонської області. Каже, на блокпостах під Васильівкою чекали три дні. Людей російські військові не пускали в жодну зі сторін. «Говорять, що тут бойові дії, і за це вони пускають колони». За словами Сергія, із собою брали запаси їжі та води. Чекати довелось на трасі посеред поля. Вирвати з окупованого міста та приїхати через блокпост під Васильівкою вдалося через те, що в автівці були діти з інвалідністю. Щодо того, що їхало, їхало несколько сімей, і у мене шестеро дітей, із них троє інвалідів. Ось, були маленькі поступки. Плюс пристроїлися в Красній Калонії, в колонії, колонії Христа. І так ми вискочили через два поста На окраїнській території вже нормально виїхали. Ольга приїхала до Запоріжжя з тимчасово окупованого Дніпрорудного Запорізької області. Каже, пощастило приїхати швидко. Виїхали з міста о 6 ранку, у Запоріжі ж були о 7 вечора. Як таких перевірок сильно не було, паспорти, документи, так довго стояли. Від Васильівки і до Кам'янського. Я не знаю, як так все швидко. Анна разом зі своєю мамою та молодшими братиком і сестричкою виїхали з тимчасово окупованого російськими військовими з Кадовська. Проблема була з провізією, яку практично не завозили. І ціни на неї були в два-три рази більше, ніж звичайно. В останнє часу завозили в основному з Криму. Там тоже цены, понятно, и делаем. Работ вообще нет. Нигде всех либо поувольняли, либо просто позакрывали рабочие места на время. Вот. И оттуда массово сейчас выезжают люди. Там еще в первые дни уже дворы стояли пустые. Было такое, что местных жителей крали. Похищали, но потом возвращали на следующий день или даже в этот день. Я, если честно, не знаю, что там делали. Это были исключительно мужчины. Дважды похищали одному мужчину, который владелец интернет-компании в нашем городе. И ему угрожали, он говорил. Мэру нашего города угрожали, он уехал из города. Сейчас в другой области, насколько я знаю. Там зараз вже русські поставили своїх людей. Учительницю з моєї школи на театрального іскусстві поставили замістителям глави міста. І вона розповідає, що русський мир до неї прийшов. Протягом останніх п'яти діб очікування на відкриття руху перед блокпостом з боку російських окупантів у Васильівці зібралась черга з близько однієї тисячі машин. За словами координатора хабу для переселенців Олексія Савицького, наразі до Запоріжжя приїхало 250 автівок. Новини на Суспільному. Запоріжжя.